Scandal imens după incinerarea lui Andrei Gheorghe, acuzații dure între preoci, o să ias un rezboi. Scandal imens între preoci, după incinerarea jurnalistului Andrei Gheorghe. Reprezentanții Bisericii Ortodoxe Române, Bor, au declan sublinierea un adevărat jihad al declarațiilor, dar sublinierea ei al acuzațiilor, scrie bugetul lor. În mijlocul scandalului se află preotul care i-a făcut slujba lui Andrei Gheorghe. Un reprezentant al bisericii îi aduce acuzații foarte grave.